Привіт, друзі, ось я в укритті, тому що ситуація, самі розумієте, яка війна йде, повітряна тривога, вирішив в укриття сходити, а ось наша моя кошечка Мася, вона також зі мною в укритті, вона також не хоче війни, вона також проти путінських бандитів, проти, проти Мася. Проти, Мася, проти, проти, проти всякого зла наша, Мася. Отож, друзі, чекаємо, чекаємо кінця повітряної тривоги, чекаємо нашої перемоги, чекаємо... Полегшення. Так, руски нас не, візь... не взяли і не візьмуть, але вони портять нам настрій своїми ракетами. І це вже помітно. Отож, друзі, зберігаємо бадьорий дух, віримо в перемогу України та ЗСУ. Всім світом здолаємо Путіна і його бандитів. На все добре.